Képzéseim során a kedvenc részem, nyomon követni az embereknek a fejlődését, a változását, és azt, amikor átmennek azokon a bizonyos hullámvölgyeken, mert igenis vannak. A vége felé járunk a social media tréningemnek, ami az első a sok közül, több mint 45-en jelentkeztek rá, és érdekes nagyon végigkövetni az embereknek azt a fejlődését, amin átmennek ezen 6 hét alatt. Sokan úgy kezdték, hogy azt se tudták, hogy eszik-e vagy isszák a social media világát, de megtanítottam nekik azt, hogy hogyan építsenek kapcsolatot, hogyan építsenek üzletet ebben a modern világban. Manapság az emberek jobban szeretnek írni, mint beszélni. De érdekes módon teljesen mindegy, hogy milyen tréningről van szó. Legyen szó. Social médiáról, vagy személyiségfejlesztésről, vagy kommunikációs tréningről mindig vannak az embereknek mélypontjai. És a mélypontok nem a tudás hiányban rejlenek, hanem azokban a lelki problémákban és lelki dolgokban, amikkel megküzdenek az emberek közben. A saját önbecsülésük, az önbizalmuk hiánya esetleg. És ezeken igenis dolgozni kell a tréning alatt. A tréning után már késő. És én kiszoktam szedni az emberekből különböző eszközökkel, hogy igenis jöjjön ki a fájdalom, jöjjön ki belőlük a tüske. Ha nem kezeljük a tüskét, a tréning, a kurzus alatt, akkor utána megette a fene. Bármennyire volt jó a tréning, utána nem fogja tudni hasznosítani az életben. És a legfontosabb egy képzés alkalmával, hogy utána is használható tudást tudjon adni az emberek számára. Hogy utána is inspirálni tudja önmagát az ember. Egy most megtörtént példát szeretnék elmondani. Felhívott az egyik um, tanuló, ugye a csoportból, a tréningről, hogy ő teljesen össze van omolva, össze van borulva, mert hogy neki ilyen problémája van, olyan problémája van, és amolyan problémája van, főként ugye lelki eredetűek, az időben nem fér bele, a család is segítséget vár el, a család is támogatást vár el. Nyár van ugye, amikor több időt kellene tölteni a családdal, de ő azért csinálna ezt a tréninget, és azért csinálja, hogy mire véget ér a nyár, addigra többet tudjon elérni és teremteni. Ugye áldozatot kell hoznunk akkor, hogyha valamit szeretnénk elérni. És erre az volt a megoldási javaslatom, nagyon jól tudtam, hogy nagyon sokan, mondhatni mindenki küzd hasonló félelmekkel, hasonló problémákkal. Mindenkinek ugye megvan a saját problémája, szoktuk mondani, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. És teljesen mindegy, hogy számunkra mennyire tűnik kicsinek egy adott probléma, annak az embernek a számára az a legnagyobb, mert különben nem mondta volna. Van egy közös Facebook csoportunk a Social Media tréningen, ahova kitettünk egy képet, előtte csináltam egy live-ot, ahol mindenkinek elmondtam és elmagyaráztam, hogy megértem, min mennek keresztül, tudom, hogy min mennek keresztül, és olyan pozitív támogató üzenetek jöttek alá utána, hogy csak néztem, és ezeknek az üzeneteknek köszönhetően az is lemerte írni a gondját és a problémáját, aki eddig szígyelte, aki eddig magában tartotta. Úgyhogy erre felbozulva kiraktunk egy posztot, egy képet, lelki, szemetes láda, az alá pedig mindenki kihányhatja azt, hogy mi a baja, mi a problémája, mert hogy amikor te másnak az aggájait, a problémáit olvasod és szembesülsz vele, akkor azonosulni tudsz a saját történetedben azzal a problémával. Lehet, hogy éppen nem veled történik, de biztos vagyok benne, hogy veled is volt már olyan, hogy hallgattad valakinek a történetét, és mintha magadat láttad volna. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, Gergis Dani voltam. Kövess, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha tetszett, ne felejtsd el megosztani, és inspirálod velem legközelebb is.